سب ہی ہے تم جاؤ گی دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل نواب ٹی وی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دی ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ